שלום חברים לפייסבוק, רציתי להחל המון מזל טוב למדינה שלנו שימשיכו ליצמור בה ולגדול בה של ילדים מגניבים ומאממים כמוכם, תחגגו לה כמו שצריך וזהו נשיקות.